Začátkem září roku 2021 byla zahájena stavba lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Určena bude pro pěší a cyklisty. Stavebně by měla být lávka dokončena v závěru letošního roku. V pátek 14. října na ní proběhla zatěžkávací zkouška. Na lávku postupně najelo 6 multikár. každá váží 3,5 tuny, což je v podstatě návrhová únosnost této lávky. A ověřujeme předpoklady statického návrhu. S realitou na stavbě. Měření byly v poměrně dobré schodě s projektem. Naměřené hodnoty byly lehce menší, než, než se předpokládalo, ale korespondují s našimi předpoklady. Nikdy se ty mostní konstrukce ne, ne, nezatěžují na úplný 100%, protože tam už pak může docházet k nějakým trvalým deformačním změnám. Realizace projektu je podpořena z integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. První chodci a cyklisté by mohli na lávku zavítat začátkem jara roku 2023.